Внутрішні бокси зникли з усіх п'яти контейнерів. Зараз урни мають такий вигляд. Побачили відсутність елементів 10 лютого. Я думаю, що без автомобіля. Я думаю, що без автомобіля або без якоїсь допомоги винести таку кількість було неможливо. Ми звернулися до поліції за фактом крадіжки. Написали заяву, проводиться слідство. Чекаємо результатів. Внутрішній бокс, за словами Олексія Юхно, важить близько 30 кг. Він слугує для очищення самого контейнера від сміття. Ну, ось цей непосредственно мусорний контейнер. Бак, верніше. А в ньому знаходився цей сам непосредственно контейнер. Ось сам бак, а в ньому знаходився контейнер з двома ручками. Він коли набивається сміттям, він дістається, висипається, та ставиться назад і закривається кришкою. Отак от воно працює. Окрім викрадення контейнерів, невідомі пошкодили вкладену плитку та намагалися зламати бордюри. Сам об'єкт завершений на 100%. Тут є лавки, інформаційні таблички, 10 щогол для прапорів та огорожа. Алея шириною 3,5 та довжиною 51 метр викладена тротуарною плиткою. «Діставали плитку, зірвали п'ятаки на флагштоках. Намагалися так розмі ногами відбити. Тому що по слідах видно, що намагалися відбити бордюрну частину встановіте паркан інформаційні таблички ну робилось ціло спрямовано. Речниця Нацполіції Миколаївської області Тетяна Петрова розповіла, що за даним фактом триває перевірка, за результатами якої приймуть відповідне рішення. Нагадаємо, проект Алея національних діаспор це великий проект громадського бюджету. На його зведення витратили майже 900 тисяч гривень з міського бюджету. 2 лютого прокуратурою розпочати досудове розслідування за фактом привласнення посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю, їх будстрой, коштів виділених з бюджету на проведення капітального ремонту скверу алеї національних діаспор в місті Миколаєві. Сума матеріальних збитків встановлюється, йдеться в повідомленні на сайті відомства. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.